ہیلو آیز السلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آج آپ کو ایک زبردست ٹرک بتانے لگاؤں گے جو آپ کو بی جی ایم انسٹال کر کے چلانے کے لیے بہت ہی بینیفٹ دینے والی ہے کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار پاکستان میں ہم رہ کے بی جی ایم کو ہم انسٹال نہیں کر سکتے اور اس کو پلے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کو آج لائف پروف دکھانے والا ہوں میں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آل آنے والے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور ہم لوگ گیم پلے بھی کرتے ہیں لائف سٹریمنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ابھی میں دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے سمپلی آپ نے پلی سٹور میں آنا ہے ٹھیک ہے پلے اسٹور میں آ آپ کو سرچ کرنا ہے بنی وی پی این ٹھیک ہے بہت سارے وی پی ہوں گے یہ جو وی پی ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے بنی وی پی این آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ریٹ وغیرہ یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کو انسٹال کر لینا اس کے بعد آپ نے پیچھے جانا ہے اس کو آن کر لیجیے گا کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ آن نہیں کرتے ہیں تو کوئی باہر جو ویب سائٹ ہم لوگ چلانا چاہتے ہیں جو ہمارے ملک میں بین ہے تو وہ اپلائی نہیں ہو پاتی ہیں تو اس کو آن کر کے آپ کروم بروزر میں چلے جائیے گا تو کروم بروزر میں جانے کے بعد آپ کو ادھر سمپلی صرف سرچ کرنا ہے پی جی ایم آئی ٹھیک ہے آپ اس کو سرچ کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں پہلے ہی آپ کو آپشن مل جائے گا یہاں پہ تو یہاں نیچے آ جانا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹو پوائنٹ ون زیرو اس کو آپ نے سمپلی اس کرنا ہے اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ ڈاؤن ہو جائے گا ڈاؤن لوڈنگ پہ کلک کریں گے یہ ڈاؤن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے بھی آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں پہلے آپ نے بنی وی پی کو آن کر لینا انسٹال کرنے کے بعد انسٹال ہوگا تو آپ آن کر پاؤ گے ایڈ کو اسکپ کر دیجیے گا دوبارہ سے کوشش کر لیتے ہیں یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اس کو سمپلی سائڈ کر دیں واپس بھی جو اوپن کر لیں آپ کو سینٹر فکریس مل جائے گا اوپن کرتے سمے آپ جب فرسٹ ٹائم آن کرو گے تو آپ ان वगैरह मांगेगा तो आपने उसको अपडेट होने के लिए टाइम दे देना जैसे हम लोग पबजी को टाइम देते हैं अपडेट के लिए वैसे इसको टाइम चाहिए होता है तो कुछ अपडेट वग़ैरह होगा वो आपको करना है सिंपली इसका अपडेट हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगी ये देखने ऊपर बीजेमई का लॉगो है یہاں پہ پب جی کا رہتا ہے تو اوپر بی جی ایم کے لوگ آ رہے ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میری آئی ڈی ہے جو میں نے بنائی ہے فیس بک پہ کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ فیس بک سے بنائیں جی میل سے بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے جس پہ مرضی بنا لیں یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی آپ کو ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے جیسے ہمیں فیس بک وغیرہ کے وہ پب وغیرہ میں ملتی ہے ویسے ہی ملتی ہے تھوڑا سا میرا نیٹ سلو ہے تو تھوڑی سی دقت آ رہی ہے سمپلی یہ دیکھیں کہ یہ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میپ وغیرہ جو ہے میرے ڈاؤن لوڈ نہیں ہیں تو وہ میپ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھنے کتنے فاسٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہیں تو ان کو بھی کر لیتے ہیں یہ میں نے اوپن کر کے چلائی ہے باقاعدہ بہت ہی زیادہ جو کہتے ہیں کہ لیگ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ سو موڈ پہ چلاتے ہیں اسموتھ وغیرہ پہ چلاتے ہیں اگر آپ کو موبائل ڈیوائس اچھی ہے تو اور بھی بہتر ہے ٹھیک ہے فائیو جی ڈیوائس ہو تو اور بھی بہتر ہے لیکن کوئی لیگ وغیرہ میرے کو دیکھنے نہیں ملا تو اگر کسی بھائی کو بھی کوئی آ, اگر انسٹال نہیں ہو رہی جیسے کوئی مسئلہ آ رہا ہو وہ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر دے اور اس کا جو وہ مسئلہ ہے ہم ضرور حل کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی. کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ ابھی فی الوقت جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ سگنل ویک آ رہا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایشو ہے باقی اتنا ایشو نہیں ہوتا یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں